جن گھروں میں اکثر میاں بیوی بی کی دودو میں میں ہوتی رہتی ہے آئے دن لڑائی جھگڑا اور ناچاکی رہتی ہے معاملات طلاق تک پہنچ گئے ہوں ان کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے میاں بیوی بی میں سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے سب سے پہلے تو نماز پنج کی پابندی کریں اور نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اللہ مصلی علّہ محمدن کا مٰ صلی طبراہیمہ و علع ابراہیمہ محمد و علا محمد كما كمہ باركططہ عل ابراہيىمہ و علا ابراہيىمہ اِن كا پھر گيارہ مرتبہ آيت کریمہ پڑھیں لا اللہ اللہ انتا سبحانہ كا انى کنطو اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم ملک عمدین ایجا گنبودین عیدر حصرات الصقیمہ اسرأۃ العظین عمتم غیر المخوبی الحیم آمین اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں بسم اللہ رحیم اللّہ عہد اللہ سمت علم یلد ولم یُولد ولم یق الکھن عہد پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ فلق پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلاء ظُبرب الفلق مِشر ماخلق ومِشر غاصقین شرنصاطف عمش شر ہاسد حسد پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ ناس پڑھیں بسم اللہ الرحمٰ علاؤ ظُُُُبربنس الناس ملک الٰثمِصوص الخنس الضيع وصف صُّف في صدوراسم الجنتى ونس آخر میں پھر گيارہ مرتبہ درود ابراہيمى آل اللہ مصلى علامہ محمد انكمہ صلى تعيٰٰ ابراہيىمہ ولا ابراہيىمہ انكيد المجيد المبارك على محمد ولا محمد انكّّمہ باركط تعلى ابراہيىمہ ولا ابراہيىمہ حمید المجيد اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بار کا میں دعا کریں انشاءاللہ چند دن کے عمل سے لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا میاں بیوی میں باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی بچے آپ کی فرما برداری کریں تو بزرگوں نے بتایا ہوا یہ زبردست عمل کریں ایک قرانی دعا ہے اس دعا کو ہر نماز کی عطیات کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کی عادت اپنا لیں ربنا نہ حبل نہ منسوا جے نہ ضروریت نہ قر رہا یوں